Кружля, З доща рівних ланів Серед власних земель Ледве стриму у ганів Стільки років продовж Він мукав Час прийшов, запавав Став на стражі житті Нянім пальто, ти нещадно поглина, ой, де твою рукою, мов чарівний караван, був поглинутий в пісках, з паляницею і вином все пукаєш у поля. Твої я загубив, не несуть вони мене. Я в добрі узлетів, білим птахом неба край. Свою мрію би здійснив, ти зі мною тоже.